Юрій Каліберда приходить рибалити на центральний пляж Запоріжжя щомісяця. Каже, останнім часом рівень води значно підвищився. – Кого піймали? – Карася. Це в нас вважається, як сама делікатесна риба. – А чого? – вкусно. Вчора вода була, воно, де машини стоять. Ось там була вода, а сьогодні трошки впав. Такого не було раніше. Рибалити сюди приходить і Анатолій Міленчук. Чоловік каже, за останні чотири дні рівень води у Дніпрі помітно підвищився. Показує, наловив маленьких карасів. «Восім котиків, не в домі, а на вулиці. на вулиці. Я їх кормлюю. Я живу тут з 62 років. І це вперше я бачу, вперше, що такой рівень води. Якщо так сказати, то метра на три, на чотири піднявся. Весняна повінь позитивно вплине на нерест плітки, карасів, ляща та сазанів, каже головний спеціаліст відділу іхтіології Держагентства рибного господарства в Запорізькій області Максим Бронзюк. Якщо рівень води різко не впаде, тобто не буде різкого осушення, ми матимемо велику, скажімо так, стрибок популяції самих фітофільних видів риб внаслідок вдалого нересту 2023 року. За словами Максима Бронзюка, разом з підвищенням рівня води збільшилась і кількість браконьєрів. Якщо порівнювати з весною 2022 року, то суми збитків значно збільшилися і збільшилася кількість заборонених з нерятлову. Наприклад, за місяць весняно-літньої нерестової заборони майже 600 тисяч гривень збитків задали браконьєри лише за квітень. Карина Галунова, Суспільниця. Новини новини Запоріжжя.